बात कर आज त्रम दिवस कमोसमी वरसद आगाही आज कच्छ राजोट भावनगर वरसद आगाही सुरेंद्रनगर मोरबी बोटाद कमोसमी वरस पड़ रहे दीव दादरागर हवेली में वरसद आगाही करतीसठा साबरका वरसद आगाही करी कच्छ राजकोट दीव दमण ने दादरागर हवेली में वरसद पड़ स एप्रिले बनाबरका वरसद आगाही कर दीव दमण ने दादरागर हवेली वरसाद पड़ सकते ત્રણ દિવસ બાદ તાપમાનમાં બે થી ત્રણ ડિગ્રીનો વધારો થશે અભી ડે વન ડે ટુ ડે થ્રી આઇસોલેટ રખ રહે ગુજરાત થી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં બટ એન્ડ ઓ બટ ડે ફોર ડે ફરી ડ્રાઈ હો ટેમ્પરેચર દેખાજાય અભિ નોલા ચેન્જ રહે મિસિમમ ટેમ્પરેચર કે નેક્સ્ટ થ્રી ડેઝ કેન્ડ ડે ફો ડે ફાઈ તી ડિગ્રી બઢ જાય જયારે અભદા દેખા થર્ટી ફોર જે ચલ્યા સિક્સ થર્ટી સેવન થર્ટી તક જા બાદ વન ડે ફો ડે ફાઈવ તક વર્નિંગ કુ ઠંડન વર્નિંગ રહેગા ડે વન ડે ટુ ડે થ્રી કે લીધે જ્યાં તરફ બારિશની વાત છે ગુજરાત સેન્ટ્રલ ગુજરાત એન્ડ કચ્છ ડિસ્ટ્રિક્ટ ટુ ડે થ્રી બારશ્ન પૂછ કરે